Привітально торкнешся свого капелюха, І кафешне тепло зніме з мене пальто. Ми притишемо в пам'яті звуки і рухи І натиснемо клавішу з написом «Стоп». А хвилинка біжить, наче дівчинка боса, А година поважно, мов пані, йде за дверим кав'ярні. Лишилися осінь, а у наших бакалах вино молоде. Тільки нам залишитися з ними не вдасться, Бо у молодість, наче в кафе не зайдеш, Як вино у пляшках не тримається щастя, Не знімає при вході осінніх одеж. Ми помовчимо, справді, про що говорити, Бо слова лише обкладинки наших думок, у нас дорослі уже, ненароджені діти, А вина у бокалі останній ковток. Наливає тепло в наші спогади осінь, Тільки душу не здатно згріти воно. І стоїть божоле, непригублений досі, Молоде і не наше осіння.